شوف استاذ قحطان هذه المعلومه اللي رحت اقول اياها انا بحضور وعشرين امام وخطيب يمي بالجامع وعشرين امام وخطيب وراح يشوفوني زملائي هو احد الرؤساء الوقف زارنا هنا للجامع ومجتمع وعشرين امام وخطيب قال لي شيخ عدايج قد انت مستلم على الجامع مالتك هم. قلت له والله استاذ انا ما مستلم دكتور كل شيء قال هل تعلم انه الجامع مالتك مستلم انت ومكه على ايدك ب7 مليار قلت والله كلوب انا ما مستلم من الاوقاف، كلوب والله اه على اه صح تعال امي صحيح انت شنو قصه انه هم لما ثارت الثائره عليك شنو قصه قاموا ينشرون بالتواصل الاجتماعي على اساس انه انت فاسد وحرامي؟ نعم ليش؟ انا منصبي منصب ديني مو انا منصبي منصب ديني، انا ما لعلاقة علاقه بالاداره انا لا لا ساعي بريد ولا مبعوث ولا لازم لجنه والاوقاف الان الزملاء موجوده الاوقاف آن ما هو انا خومي جاي احكي بالمريخ انا انا رجال امام مال جامع وهسه الان على الفضاء باكر عقبه يتصل يقول يا با شيخ عداي كان مستلم لجنه واللجنه يمه انا رجال عمي امام جامع غلبان على قد حالي والله رجال على قد حالي احكي واتكلم بهم به الفقراء والمعدمين والبسطاء ما عندي كل منصب اداري خلاص نهائيا ما ادري منين جاء اختلاس الاموال منين وانا اختلاس الاموال وضامها يم بيتي وانا هيك وخليني قاعد وضام المليارات هيك نايم عليهم وما حد جاي عليه يا عمي الله اقول الله الله يسامح اللي قال هذا الكلام الله يسامحه والله زين <تصفيق>